és nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető. A vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, és személyesen több tízezer ember ö, képzésében és a vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amiket használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességekkel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek egymással szeretetben, békességben és boldogságban együttműködve élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most szeretném megkérni vezetőnket, Szedlasik Miklós Mesterkocsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Ne nézzük meg akkor hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk coach képzéseink vannak mit jelent az hogy coach? ember és életjobbító, jobbító legalábbis a mi értelmezésünkben ezt jelenti a coach egy szakma igazából 2013 óta elfogadott szakma Magyarországon a világon hát ilyen sok tízezer coach van Magyarországon mi vagyunk a legnagyobb coach képző intézmény mi csinál a kócs? Coachingol. ezt úgy hívja a coaching azt jelenti hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet és ugye a mi értelmezésünkben a coach az a következőt csinálja tehát az ügyfelét az ügyfelének ha van valami problémája akkor képes arra hogy rávezesse arra az illetőt hogy mi a problémájának az oka, a valódi oka és mi a megoldása, tehát rávezetni tehát nem megoldani helyette és nem osztani az észt hanem rávezetni tehát magyarul ugye van olyan szakértelme hogy hogyan jöjjön rá az illető arra hogy mi a problémájának az oka és rávezetni arra hogy mi a megoldás tehát az azt jelenti hogy ő csinálja majd meg a megoldást, de most ha az ember szeretne egy problémát megoldani akkor anélkül hogy az ember ne tudná az okát hát szerintem a valódi okát esélye sincs arra hogy megoldja azt a problémát jó tehát kócsképzéseink vannak de ez is célzottan van kócsképzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást illetve képességeket is, sőt gyakorlási lehetőséget is amely által olyan élet és emberismerethez jutnak az emberek hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, sok olyan embert ismertek akik mindig helyesen kezelik az élethelyzeteiket? nem, akkor ez fontos dolog lenne, nem hogy az ember helyesen kezelje az élethelyzeteit hogy képessé -e váljanak a problémáik megoldására sok olyan embert ismertek akik képesek a problémáik megoldására? tehát ha bármilyen problémával találkoznak akkor képesek annak a megoldására? hát akkor gondolom erre is tehát ez is fontos lenne hogy az emberek ezt is tudják megelőzés is fontos lenne hogy az ember megelőzze a problémáit nem? sok olyan embert ismertek akik akik mindig meg tudják előzni a problémáikat? nem igazán nem? képesek legyenek a célok elérésére, sok olyan embert ismertek akik képesek bármilyen cél elérésére? nem igazán, tehát akkor ezek mind fontosak lennének hogy az ember ezekben jártassága legyen, az embernek ezekben jártassága legyen, nem? na most ugye van ebben kapcsolatban egy mondás hogyha a jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz eluralkodik alkodik a földön tehát azért nem tesznek a jó emberek semmit mert nincs hozzá tudásuk, nem? és ha az embereknek lenne, a jó embereknek lenne tudásuk arra hogy a mit kell tenni hogy a rossz ne uralkodjon el a földön tehát hogy kell az életüket úgy alakítani ennek ugye az az alapja hogy az embereket és az életet jobbítani kellene tehát nem várni hogy jobbújon, hanem jobbítani kellene, tehát gondold végig az életedben hogyha bármit nem ápoltál, nem gondoztál, nem fejlesztettél, az javult de miért gondolják az emberek hogy az élet úgy tud javulni hogy ők a javulás érdekében nem tesznek semmit hm? tehát most nézd körül a környezetedben Hány olyan embert látsz aki a, az élet és az ember jobbításával van elfoglalva, hm? hányja? na most ha valamit még egyszer mondom nem jobbítunk akkor az romlik tehát én mondok egy példát jó? én nekem nem egy olyan ismerősem volt vagy van aki fiatalnak bölcsebb volt mint idősebbben sőt azt lehet mondani hogy ahogy idősödött ugye egyre kevésbé lett bölcs de inkább szebben kifejezve hűült <gül> oké? Okay. és a mai világban ez inkább jellemző mint hogy valaki ahogy idősödik úgy egyre bölcsebb lesz, de vajon miért van az hogy valaki ahogy idősödik egyre kevésbé bölcsebb és régebben pedig voltak olyan emberek akik idősödve egyre bölcsebbek lettek Hát például nekem az egyik nagyapám aki budapesten élt velünk az egy ilyen volt aki aki egy bölcsöreg volt és és ugye azért tudom őt példaként felhozni mert ugye vele együtt éltünk tehát egy házon belül és ugye nagyon sok mindent tanultam tőle szóval hát miért van az hogy hogy annak ellenére, hogy így kellene működnöd, hát gondold végig, hát egy 20 évesnek közel nincs annyi tapasztalata, mint mondjuk egy 40 évesnek, de egy 40 évesnek se lehet annyi tapasztalata, mint mondjuk egy 60 évesnek. De most átlagosan beszélek, nyilván lehet kivételesen, mint tömén, több tapasztalata, de átlagosan. És nyilván egy 60 évesnek sincs átlagosan annyi tapasztalata, mint egy 80 évesnek. És akkor miért van az, hogy mégis, az emberek ahogy idősödnek nem egyre bölcsebbek lesznek hanem egyre jobban hűlnek, de tényleg szerintetek? Hát nagyon egyszerű azok, ok. nagyon egyszerű azok, ok. és ezt már tanultuk tehát az emberi működés az úgy működik hogy van egy tudatunk, az a jobb agyfélteke, és van egy ösztönünk, azzal a balagyfélteke és amikor az ember jó állapotú akkor képes arra hogy a tudatát használja és gondolkodjon amikor az ember rossz állapotú nem képes a jobb agyféltekéjét tehát a gondolkodást használni hanem ösztönösen működik na most ha egy ember ösztönösen működik ott nem tud gondolkodni mert a gondolkodás az a jobb agyfélteke és ennek a kulcsa az hogy ha valaki idősként meg tud maradni jó állapotban akkor ő bölcs tud lenni de egy ember ahogy idősödik általában azt tapasztalhatjuk hogy nem megtartja a hangulatát hanem leromlik a hangulata tehát ahogy idősödnek az emberek leromlik a hangulatuk, miért romlik le az emberek hangulata? azért romlik le mert mondjuk betegségek érik őket mert mondjuk tudom én, családi problémák érik őket esetlegesen anyagi problémák érik őket akár mit tudom én maradandó sérülések érik őket stb. stb. stb. jó tehát ilyenek érik őket, na most ha az ember tartósan rossz hangulatú valamilyen oknál fogva akkor úgy is marad és egy tartósan rossz hangulatú ember már nem képes mint az mint említettem a gondolkodásra és ösztönösen működik, az ösztönös működés mit jelent? a megélt Élethelyzetei, méghozzá a múltban megélt élethelyzetei alapján cselekszik. Na most a múlt soha nem azonos a jelennel. Na most mondok példát, hogy értsétek ezt a dolgot. Tehát mit tudom én mondjuk valaki fiatalként mondjuk abban az időszakban élt, ahol még mondjuk nem volt intimbetét ahol mit tettek be a hölgyek maguknak? rongyot, rongycafatokat tettek be maguknak, nem volt intimbetét majd ugye jött az a világ hogy lett tampon majd lett intimbetét stb. stb. oké? Okay? és elkezdték használni a nők azok is akik régen rongyokat használtak érted? és mondjuk egy ilyen hölgy idős lesz és rossz állapotú lesz akkor képzeld el mit csinál? nem intimbetétet használ mint amit már használt hanem visszatér a rongyocskáihoz tehát mintha kimaradt volna a fejlődés időszaka és visszatér ahhoz a múlthoz, érted? ami 50-60 vagy 70 évvel azelőtt volt, érted? na most mondok másik példát mondjuk egy másik ember aki mondjuk vidéken nőtt föl és hát ritkán jutott hozzá az hogy alaposan meg tudjon fürödni mert az alapos fürdéshez mi kell? hát, hát ö, olyan körülmények nem? és régen ugye mit csináltak az emberek? mosakodtak és csak max. hetente fürödtek oké? Okay? tehát hetente egyszer és mosakodtak és majd bekerül egy olyan korszakba ahol már van fürdőszoba és naponta fürödhet sőt akár naponta többször is fürödhet majd idősödik lemegy a hangulata rossz állapotba kerül és mi jön be neki? az az időszak amikor nem tudod fürödni és idősként nem akar fürödni Világos? nem akar és ő azt mondja hogy tiszta mint régen az emberek akik nem fürdtek mert a mosakodással elrendezték érted? Ha, nem fürdik de büdös érted? na most akármilyen hihetetlen ha nem hiszed hogy ez így működik akkor nézd meg az mostani időseket jó? akik nem jó állapotban vannak valamilyen oknál fogva megnézed, elkezdenek, elkezdenek ha még nem kezdtek el úgy működni mint mit tudom én 70 évvel ezelőtt, érted? és tudod mi? én megkérdeztem több embert akiknek a szülei ide jutottak és mind elmeséli hogy pont ezt csinálják érted? nem betéteznek, rongyocskáznak, úgy kell erőszakoskodni velük hogy fürödjenek, stb. stb. na ezt jelenti a reaktív elme, ezt jelenti az ösztön ezt jelenti a balagyfélteke, gondold végig az az ösztön jön a genetikán keresztül hogy nincs fürdőszoba, több ezer éven keresztül nem volt fürdőszobája a legtöbb embernek világos ez? több ezer éven keresztül nem volt intimbetét, nem volt olyan bugyi ami esetleg betét van, érted? és visszatér ahhoz a korszakhoz mintha nem lenne, érted? mert az ösztönei nem azt mondják hogy annál van sokkal te magasabb technikai fejlettség és meg lehetne oldani dolgokat, nem, nem, visszatér ahhoz ami több ezer éven keresztül volt amit a genetika hozott a testen keresztül, nem az a lelken keresztül, a testen keresztül mert a lelket és a testet el kellene választani ebben a kérdésben egymástól és mivel a test azt a múltat hozza hogy rongyocskák meg azt a múltat hogy nincs fürdés akkor nincs fürdés világos ez? na ezt jelenti és amikor valaki rossz állapotú lesz nézd meg a rossz állapotú akár fiatalabb férfiakat nőket büdösek érted? mert nem tisztákodnak rendesen érted? tehát nem kell ahhoz hogy valaki idős legyen hogy büdössé váljon főleg ugye itt a meleg hát én ismerek olyan embereket akik fiatalabb korba, érted? mikor ilyen meleg volt naponta többször is megfürödtek hogy ne legyenek büdösek most meg a fürdés luxus rossz állapotban Érted? na most csak azért mert ó, hát vagytok úgy, mint a befőt, mert azt hiszed, hogy még most viszonylag jobb állapotban vagy, ezért még működik jól az életed aha, és mi lesz később? csak úgy megkérdezném tesznek arról, hogy ne legyél jó állapotban oké? Okay? nem kicsit tesznek azért, nézd meg az elmúlt másfél évet nem kicsit tesznek azért, hogy az emberek rossz állapotba kerüljenek és akkor ugye lehetne kielemezni hogy miért tesznek azért oké? Okay. de te megmagyarázhatod azért, azzal is meg tudod magyarázni hogy azért tettek hogy megvédjék a lakosságot a fertőzéstől azért tettek, mert vannak olyanok akik ezzel magyarázzák hogy minden jogos volt amit az államok tettek, az állami vezetők tettek mert hát megvédték a lakosságot a fertőzéstől, mitől védték meg? nem volt fertőzés? akkor, akkor állítólag az a sok koronavírusos haláleset az hogy jött létre ha nem volt fertőzés? tehát mitől védett meg minket az állam? kérdezem én nem csak itt Magyarországon, a világon, bárhol mitől védett meg minket az elmúlt másfél évben az állam? gondolkozz! hát ha megvédett volna akkor nem mondták volna akkor azt kellett volna mondani hogy nulla halálozás volt egész évben, nem? mert meg voltunk védve de nulla halálozás volt. Nem fertőződött meg senki, akkor ezt kellett volna mondani, de nem, de ezt mondták. Hát akkor mitől védtek meg? Mitől? Gondolkoz? Mitől? Oké? Okay. Na most, ha másfél éve elérték azt, hogy a lakosság nagy része, sokkal rosszabb állapotba kerüljön akkor szerinted ennek nem lesz folytatása hm? hát ha azt gondolod hogy nem lesz akkor te olyan naív vagy hogy fát lehetne rajtad vágni oké szóval lényeg az hogy az emberek így működnek tehát kulcskérdés lenne hogy meg tud tartani a jó hangulatodat kulcskérdés uh -huh. és egymagad hogy fogod tudni ezt megcsinálni? tudod mi miatt romlak, romlik le az emberek hangulata? a problémák miatt a problémák miatt és egy probléma csak akkor van rád negatív hatással ha azt nem tudod megoldani érted? nincs rá végérvényes megoldásod mert az sem megoldás egy problémánál hogy megoldod újból előjön, megoldod újból előjön, megoldod újból előjön, az nem megoldás hanem amikor vé... végérvényes a megoldásod érted? végérvényes a megoldásod, hogy többet az nem probléma nem kellene úgy kezelni bármilyen problémát hogy legyen olyan tudásod hogyha jön egy probléma azt mond, hogy feladat mert a feladat is egy probléma csak nem problémaként kezeled mert van rá megoldásod és onnantól kezdve az feladat, világos ez? Nem kellene. Ó, hát azt gondoljátok, akik hallgatnak engem, hogy hol mennyi tudásod van? Aha, és az elmúlt másfél évben, vajon mennyivel emelted meg a jövedelmedet? Hát ha van megoldásod, akkor legalább kétszeresére kellett az elmúlt másfél évben megemelned a jövedelmedet. És megtetted és miért nem? hát ha megnézed az árakat akkor azt látod hogy átlagosan éves szinten legalább 25%-ot romlott a pénzed értéke legalább 25%-ot na most most, most az elmúlt másfél évről van szó, nem az előtte lévő időszakról akkor nem volt ilyen pénzromlás, a másfél évről beszélek de olyan minthogyha azért mert erről nem beszél a média, olyan minthogyha az emberek erről nem is sejtenének semmit, pedig hát mindenki járt általános iskolába és számolni tud hogyha mondjuk mit tudom egy zöldség volt 500 forint és most 1000 forint egy kiló akkor az duplájára emelkedett ezt még az is tudni, annak is tudnia kellene aki nem is járt iskolába, mert általában még aki nem tanult meg számolni a pénzt azt is tudja számolni ő is tudja számolni, érted? na most de olyan mintha az emberek nem tudnának számolni tehát elérték náluk a rossz hangulat miatt hogy ne, legyen, ne tudjanak gondolkodni érted? na most mi a hely, mi a megoldás egy olyan helyzetre amikor a pénzed, a jövedelmed ami van havonta rendszeresen értéke csökken, még akkor is hogyha esetleg emelnek neked fizetést, vagy nő a bevételed de akkor is a pénzed vásárló értéke, mert ez a lényeg hogy a pénz a pénzed, nem a pénz, tök mindegy hogy a pénznek mennyi a vásárló értéke az a lényeg hogy a pénzed vásárló értéke mennyi világos ez? tehát nem az a lényeg hogy a pénz vásárló értéke csökkente hanem az a lényeg hogy a te pénzednek a vásárlóértéke csökkente na most ha nem keresel legalább éves szinten 25%-kal többet akkor a te pénzed vásárlóértéke csökkent, világos ez? és mi a megoldás arra hogy a ha egy olyan világban élünk tehát egyszerűen megpróbálnak nem beszélni arról hogy gazdasági válság van a média nem szól erről egy kukocse. igaz hogy olyanokat mondanak már másfél éve hogy újra indítjuk a gazdaságot hát ha valamit újra kell indítani másfél éven keresztül akkor az még nem megy nem? Tehát még nincs olyan, hogy újraindítottuk, olyan, van, hogy újraindítjuk. Tehát ezt tudod, ez olyan, mint egy autó nem indul és indítózol, az még nem azt jelenti, hogy beindult az autó. Érted? Na ugyanez van a gazdaságunkkal, de nem csak a milyenkel, hanem a világ nagy részével. ami ha megnézzük tudod kiknek jó? ami most van a kínaiaknak mert a kínaiak ezt a, amit elindítottak mizériát azt tudod meddig folytatták? nem egész fél évig csak mi meg már másfél éve, érted? Nyilvánvaló, hogyha valamit fél évig csinálnak, annak nem lesz olyan káros hatása a gazdaságra nézve, mint ha valamit másfél évig csinálnak. Ez azt jelenti, hogy Kína a nyugatot velünk, velünk együtt meg fogja enni szőröstől bőröstől. Érted? Mert mi fogtuk és kiástuk magunknak a sírt, európaiak meg észak-amerikaiak szó szerint kína meg röhög a markában érted? és ugye emlékeztek olyan olyanra hogy ilyen jóslát jövendőlés hogy majd jön a sárga veszedelem és akkor azt mondták hogy hát a sárga veszedelem az, az a sárga csek. most már nem, a sárga veszedelem tudod mi lesz? az gyakorlatilag azt jelenti hogy megvesznek mindent érted? na most jó eddig is megvettek, kik vettek meg? hát most a nyugat eddig a nyugat mikortól? a rendszerváltozástól megvettek minket kilóra hát ha megnézed a dolgozók nagy része Magyarországon nyugati cégek, cégtulajdonosok által működtetett cégekben dolgozik nem? tehát akkor megvettek minket? meg most tönkre mennek ezek a nyugati cégek Szépen. És megveszik a kínaiak. Oké? Okay? És röhögnek majd a markukba. És az, az lesz majd a sárga veszedelem, hogy mindenütt kínai főnökök lesznek. Ha megnézed, az egész honnan indult. Amerika és Kína konfliktusából indult ki, onnan indult az egész tavaly előtt ilyen óriási húzavona volt a kapcsolatukban és akkor ezzel oldották meg, kirobbantották a Kínában az egész koronavírus kérdést és nem Kína dölt be, hanem egész nyugat bedölt. Érted? Csak ezt át kellene látni, ezt az egészet. Tehát egy olyan világban élünk, hol az emberek mivel nem túl jó állapotba kerültek-e miatt a gazdasági válság miatt, mert ez semmi más egy. részben gerjesztett gazdasági válság részben amúgy is létrejött volna én ezt előre mondtam még 2019-ben hogy ez a gazdasági válság létre fog jönni, na annál jóval nagyobb gazdasági válság lett azáltal hogy még le is állították a gazdaság egy részét tehát itt van ez a gazdasági válság és van erre vonatkozóan egy szabály ha nehezednek a dolgok körülötted tehát nehezebb az élet körülötted akkor az a végeredménye hogy több pénzt kell keresned de több pénzt úgy tudsz keresni hogy többet vagy mást dolgozol, világos ez? többet vagy mást ha ugyanazt csinálod mint eddig akkor ugyanott odajutsz mint eddig ezek szabályok ha tetszik hanem ezek ráadásul univerzális szabályok az egy univerziális szabály ha valamit nem szépítünk nem gondoskodunk róla nem teszünk bele energiát az tönkre megy az is egy univerzális szabály hogyha jót nem tesz, jóért nem teszünk akkor eluralkodik a rossz ez is egy univerzális szabály az is egy univerzális szabály hogyha nehezülnek az életkörülmények akkor többet kell dolgozni vagy mást kell tenni hogy könnyebbé tedd az életedet, világos ez? ezek mind univerzális szabályok, valakinél bekapcsolódott a skype-on a hang lőjétek le jó? tehát gondold végig lehet hogy ezeket az univerzuális szabályokat nem ismered vagy nem érdekel, attól még hat minnyájunkra és akkor ezzel kapcsolatban van egy másik szabály ha tartósan olyan tevékenységet folytat. amivel közvetlenül vagy közvetett módon más ártalmára vagy vagy mások ártalmára vagy akkor ez rád fog kivetülni tehát az az ártalom az visszacsapódik rád, ez egy univerzális szabály tehát ez azt jelenti például mondjuk valaki dohánygyárba dolgozik vagy dohányt árul trafikba akkor ne csodálkozzon hogy előbb-utóbb lesznek olyan problémái amivel nem tud megküzdeni jó? akkor mondom tovább mit tudom én mondjuk olyan szervezetnél dolgozik valaki amely elnyomi a lakosságot akkor előbb-utóbb olyan problémái lesznek az életben amivel nem tud megküzdeni, négy területen kapunk problémákat, az imént már ezt felsoroltam csak nem így hogy konkrétan de ezt mind mondtam. a négy terület a betegség, a baleset, a családi probléma és az anyagi probléma. Tehát ezek közül valami olyat fog kapni az illető, amit nem fog tudni kezelni. Oké? Okay? És amikor az ember nem tud kezelni egy problémát akkor tudod mi történik? szenved szenved szenved tehát azok az emberek akik nem veszik figyelembe ezeket az univerzumi szabályokat vagy univerzális szabályokat azok szenvedni fognak előbb vagy utóbb és elérkezett tavaly a tömeges szenvedés időszaka tudod miért? mert azt érdemlik az emberek annak alapján amit cselekedtek tehát most gondold végig mi az embereknek, életének, a, a legtöbb ember életének a célja? Mi a célja? Egy fiatal, amit mondhatja azt, hogy felnevelni a gyereket és a felneveltet. Hát, na, lehet, hogy azt mondja, hogy ezért szültök olyan későn, hogy mire felnevelitek, meg is haltok, nem? nem? hát ha jobban megnézzük, hát ma egy felnevelés az azt jelenti hogy mondjuk 25-26-27 éves korában így nevelik a gyerekeket tehát mondjuk születik valakinek 40 vagy 40 év fölött gyereket akkor számolt ki hogyha 26, mondjuk 25 éves lesz a gyereke, ő meg 45 akkor 70 éves lesz, az pont az az időszak hogy mire felnevelte föl is dobja a talpát lehet hogy a tudatalattiban ez van benne a fiataloknál hogy azért létesítenek késő házasságot és azért születik későn gyerekük hogy az életük utolsó részét azt a gyerekneveléssel töltsék el ez nem tudatos, ez a tudatalattiban lehet hogy beépült valamilyen szinten, mert erre szerintem senki nem gondolt, de mégis így, így néz ki tehát én például 23 éves koromban megnősültem, a feleségem volt 19 éves, akkor megnősült, vagy férhez ment hozzám jó és azóta együtt vagyunk na most tehát az én időmben nem ez volt a szokás hogy az ember kivár hát nekem van olyan unokatestvérem aki tőlem négy évvel idősebb és dédunokája van érted? nem unokája dédunokája és ugye régen ez volt a normális hogyha valaki mondjuk 60 fölött van valamennyivel akkor már nem csak unokája volt hanem akár dédunokája is volt tehát de a mai világban ugye nem az a szokás hanem húzzunk halogassunk mindent és akkor ugye megkérdezhetjük az emberektől, meg kérdezni? mi az életed célja? nem értelme? Célja. mi az életed célja? a cél az egy nem célok nem azt kérdeztem mi az életed célja? nem célokat kérdeztem egy cél mi az életed célja? Hm? én megmondom nekem mi az életem célja tömegeket bejuttatni az aranykorba, az pedig tudás nélkül nem megy olyan tudással lehet bejutni a cél az aranykorba hogy az emberek képesek szeretetben békében élni egymással ezt jelenti és akkor tanulgatják az együttműködést de az együtt, a szeretetben, békében és boldogságban történő együttműködést azt, azt ugye az aranykorban kell tovább lépnie ebben a kérdésben tehát én azt látom hogy körülbelül az emberek 10%-a az együttműködésre? a 90%-a az nem, az mit jelent? most nem azoknak az embereknek mondom a statisztikáját akik nem tanulnak hanem azok akik tanulnak, fejlesztik magukat azoknak a 90%-a nem gondolkodik együttműködésben és ez elég nagy baj na most ha az emberek 90%-a nem gondolkodik együttműködésben akkor ez erre nem elég az a pár év ami hátra van és nem is beszéltem még azokról akik még ráadásul nem is tanulnak <gül> tehát az nem tanulás hogy nézegeted az internetet vagy olvasol könyveket hát akkor mi? tehát a tanulásnak akadályai vannak méghozzá a két legfontosabb akadály legyőzése után tehát hogyha valaki mondjuk olvasgat könyveket akkor két legfontosabb akadály talán legyőzte utána még van három olyan akadály amit ha nincs segítséged úgyse fogsz tudni legyőzni és hiába tanulsz tehát tanulni vagy kezdetben segítséggel lehet ami azt jelenti hogy elmagyaráznak neked mindent amit nem értesz na most az író el fog neked magyarázni a könyvben dolgokat? na arra én befizetek hát akkor nem könyvet kell írni, hanem regényt, érted? ha mindent el akar magyarázni én ismerek olyan tanítót, aki mindent el akart magyarázni és tudod mennyi könyvet kellett írni hozzá? mint innentől a falig, az mondjuk 5-6 méter, érted? és a könyvek élére állítva na azt olvasd már, ember nincs aki azt elolvassa annyi könyvet na most akkor kérdezem, hogy fogod megérteni, hogy fogsz megérteni mindent ami az élet és az ember működésével kapcsolatos? az interneten nézelődésből? el fogják neked magyarázni azt amit előadásban tart az illető és amit nem értesz? Hm? biztos nem tehát kell olyan segítség ahol az ember segítséget kap abban hogy ha elakad az elakadását le tudják rendezni neki meg tudják szüntetni az elakadását ezt mondhatnánk úgy is hogy ez ilyen kisebb coaching amikor egy ember elakad akkor kócsingolják hogy az elakadáson tudjon túl lehetni. és akkor nézzük tovább tehát az embereknek kellene egy cél tehát miért kellene, miért az a célom hogy bejussanak az aranykorba az emberek tehát tömegek, a tömeg tudod mit jelent? hogy ugye az az én célom hogy az emberiség 80%-a bejusson az aranykorba, 80 a az most a 8 milliárd embernél 6,4 milliárd, nem lehet kisebb szám mert ennyi a szociális ember a bolygón és mi van a maradék 20%-kal? hát azok az antiszociális emberek amit úgy lehet mondani magyarul hogy elnyomók akik nem azért nyomnak el mert elnyomják őket hanem azért nyomnak el mert mert így működnek, érted? mert ez a működésük, na azok nem kerülnek be az aranykorba eleve, nem is kerülhetnek be mert azért tudnak nehezen tanulni a szociális emberek jelen pillanatban mert körülveszi őket az elnyomás tehát valaki odaül a gép elé akit Mondjuk éppen elnyomtak, tudod mit fog abból megtanulni? Semmit. Vagy odaül a gépelés, azt mondja, jaj, de jó, sokat tanultam, és utána kap egy elnyomást, tudod mit fog abból használni? Semmit. Világos ez? Így működik az ember, ha tetszik neked, hanem így működsz. na most onnantól kezdve hogyha az ember így működik, kell neki majd egy olyan társadalmi forma ahol nincsenek elnyomók hogy fejlődjön, világos ez? és erre az aranykor hivatott és akkor lesz biztosítva az hogy az ember töretlenül fejlődhessen miért kell az embernek fejlődnie, miért nem jó így ez a szenvedéses emberiség miért jó ez, ez a szenvedéses emberiség, gondold végig, jó ez jó így, jó az hogy a történet másról nem szólt csak háborúzásokról, nem? meg szenvedésekről, nem? erről szólt a történet, ha megnézed a történelem tanulmány nagy részben erről szól jó, volt benne 10% pozitív is, de nagy része erről szólt, nem? a szenvedésre tehát ez jó az emberiségnek, az embereknek hogy szenvednek fogod, meghalsz, ebben az életedből kimész, meghalsz, mész egy következő életedben ugyanúgy szenvedés, sőt most többet szenvednek az emberek mint mondjuk száz évvel ezelőtt akik meghaltak, érted? jóval de ha azt mondjuk hogy 50 évvel ezelőtt meghaltak azoknál is jóval többet szenvednek a maiak tehát nekem az átlagnál sokszorosan több tudásom van az ember és az élet működésével kapcsolatban és ha valakivel valami történik, akkor elég hamar átlátom, hogy miért történik vele. Csak mondok példát. Én azt látom, hogy ismerek olyan idős embereket, akik az időskortból, mit tudom én, x évet szenvedéssel töltöttek el. Most ismerek, ismertem, mindegy de én azt láttam mikor én gyerek voltam hogy sokkal kevesebb idős szenved mint most világos ez? volt olyan példa hogy valaki hónapokat szenvedett de nem éveket érted? és a legtöbb úgy halt meg hogy régen a legtöbb idős hogy fogta és mondjuk mit tudom én úgy ment el hogy este lefekült reggel nem kelt fel vagy úgy ment el hogy mit tudom én azt az egy hetet amíg ágyban töltött azt kóbában töltött el érted? De nem is volt észnél, nem is volt magánál vagy úgy volt hogy mit tudom én max tényleg szenvedett pár hónapot de nem éveket olyat láttam már az elmúlt években hogy az ápolója a menye meghalt mellette, érted? az ápolásban azt akit ápolt azt túlélte, ő meg meghalt, érted? most vajon, vajon miért szenvednek az emberek többet? ha ezt nagyon drasztikus akarok lenni akkor következőt mondom mert megérdemlik érted? mert azt érdemelték az életük alapján mert ha megkérdeznéd a legtöbb embert hogy mi az életének a célja nem tudnál megmondani érted? tehát az életünknek a célja egy, mondom még egyszer egy dolog. Nem 50, nem 500, hanem egy. És ha megkérdeznél száz embert, én állítom neked, hogy százból száz nem tudná megmondani. Hogy mi az az egy, aminek az életének a célja? Érted? Na most gondold végig, hát ha az ember nem tudja megmondani hogy mi az életének a célja akkor minek él? Hm? akkor minek él? ja azért mert nem tanítják ezt az embernek hogy találjon magának egy célt egyet tehát egy cél azt tudod milyen? az azt jelenti hogy nincs számmal berögzítve tehát nincs egy számmal berögzítve, ez csak most egy kis tanítás, nincs egy számmal berögzítve érted? mert ha egy számmal berögzíted és eléred mondjuk 40 éves korra akkor a 40 és mondjuk 90 között mi az életed célja? logikus, nem? tehát az élet célja, az életet célja olyan kell hogy legyen ami akkor is eredmény ha annak a végeredménye kisebb szám és akkor is eredmény ha a végeredménye nagyobb szám világos ez tehát ezért mondom hogy számmal nincs rögzítve na most ezért nem lehet például a gyerek célja az életednek, mert az számba be van rögzítve és elérsz egy időben ahol már nem tudsz gyereket ö, szülni, ha jó a férfiak tudnak fogantatni gyereket, de a nők szülni már nem mert az se biztos a férfiaknál, persze tehát a gyerek nem lehet, akkor azt mondja az unoka, az unoka se lehet Na az is számszakilag, számban van rögzítve a megnézed és akkor mi csinálsz? bíztatod a gyerekeidet hogy minél több gyereket unokát csináljanak neked? vagy mi? Erre csak ezt tudom mutatni nem hiszem hogy van egy olyan szülő amelyik a, a szüleinek csinál gyereket azt mondja hogy azért lett a következő meg az utána következő, következő hogy nektek legyen több unokátok, nem hiszem, biztos volt már ilyen mert mindenféle volt itt a földön de, de nem ez a jellemző szerintem és akkor gondold végig az élete célja, jókat zabáljak, az az életem célja nem? Lehet, hogy ilyet hallanál. Hát de az azt jelenti, hogy akkor hónap meghalsz, mert ma jókat zabáltál, és hónap már elmehetsz. Nem? Nem? Vagy gondold végig, mi lehet az embereknek? Tehát például azt mondja valaki, hogy olyan szellemi szintre jussak hogy képes legyek nagyon-nagyon sok embernek átadni a tudást amit tudok és akkor a nagyon-nagyon sok az nincs földbe gyökerezett számmal meghatározva ilyen emberek vannak a Földön de hogy az ismeretségi körödben nem valószínű hogy van ilyen az biztos jó más a PPH-sok helyzete, jó most azoknak mondom elsősorban akik nem PPH-sok mert a PPH-ban bizony vannak olyan emberek akiknek van az életüknek célja bár itt a többség ilyen nem a többség, sajnos ugye az imént említettem hogy a tanulóinknak a 90%-a az nem működik együtt, tehát nem, nem akar együttműködni másokkal, nem akar együttműködni másokkal tehát az együttműködés másokkal az azt jelenti hogy akkor beszélhetünk együttműködéssel ha azonos célt képviselünk, világos ez? és annak az azonos célnak a megvalósulása érdekében együtt teszünk. Csak azért, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Tehát még egyszer, együttműködés akkor alakul ki, hogyha van egy közös cél, és mind a két, az összes együttműködő, azért a célért tesz, világban ez? tehát nem azt jelenti hogy majd lehet hogy valamikor fogok tenni érte az nem tett meg gondolatban teszek érte, az sem tett jó? maradjunk ennyiben na most mi az amivel mi tehetünk nekem egy kicsit más a szerepem itt a Nyílt Akadémia PPH közösségében mint a többieknek azért mert alapvetően én adom át a tudást tehát nekem kettő szerepem van egy közvetlen tudás átadás kettő szervezés hogy minél többen legyünk tehát minél több embernek adhassuk át a tudást de ehhez én egyedül kevés vagyok ami annyit jelent hogy azok akik itt tanulnak azoknak lehetőség van biztosítva arra hogy szervezzenek tanulókat tehát csak azok akik itt tanulnak amúgy akkor valaki felhívja marian hogy ő úgy akarna szervezni hogy itt nem tanuló, Maria rögtön mondta nem teheti meg, vagy tanuló vagy nem szervezhet, ennyi jó? tehát lényeg az hogy csak a tanulók szervezhetnek tanulókat és ha valaki szervez tanulókat ugye mivel a képzéseink csak részben díjmentesek, most nyilvánvaló hogy egy regisztrált az a díjmentes képzéseket igénybe tudja venni, de mivel díjmentes ha csak egy regisztráltat hozol azután neked nem lesz jutalékod nyilvánvaló, vannak fizetős képzéseink, a coach képzések jellemzően ezek a fizetős képzések ezek tandíjba kerülnek, tehát tandíjba, a tandíj az első hónapban óránként 660 forint ha ennél kapsz kedvezőben tényleg módszereket akkor én megjellem a kalapot előtted a második hónaptól a tandi az 330 forint óránként és végig ugye ráadásul egy új erre még három éves garanciát, árgaranciát is kap tehát ez nem garantált ez az ár hogy így van mert ezeknek a képzéseknek az értéke 150 ezer forint havonta, mennyi kócsképzést adunk? tehát mennyi képzést nyújtok havonta? tehát mennyi képzést, nem kócsképzést, képzést nyújtok havonta? 30 órát tehát 30 órát tehát ha megnézed a képzéseink értéke óránként 5000 forint oké? Okay? ehhez képest ugye az első hónap 600, 60 a második hónaptól 330 forint és ezeknek a tandíjaknak ugye a bevétele befolyik a céghez és a cég a 75%-át kifizeti jutalékban a szervezők közt tehát akik hozzájárultak valamilyen formában ahhoz hogy az a tanuló tanuló lehessen az részesedik annak a jutalékából és ez minimum 32% és fölmehet 75%-ra, de 75% ki van mindenféleképpen fizetve jelenleg oké? Okay? adat ebben kapcsolatban, jó? olyan embereket keresünk akik szellemileg nyitottak eleve és olyan embereket nem próbálunk szervezni tanulónak aki nem nyitott a szellemi fejlődés irányában, világos ez? tehát ezért nagyon egyszerű kérdést föl tudunk tenni az embereknek hogy te mennyire vagy nyitott a szellemi fejlődésre tehát az ember és életismerettel kapcsolatos szellemi fejlődésre valaki azt mondja hogy nem nyitott, nem foglalkozunk vele semmilyen, tehát onnantól kezdve témaváltás, világos ez? aki azt mondja hogy nyitott avval foglalkozunk mit jelent a foglalkozás? hogy elindítjuk a tanulóváltételét ha ezt jól csinálod, aki nyitott, el tudod érni minimum azt, hogy tízből a, tízzel akivel beszélsz, abból legalább egy tanuló legyen, ha jól csinálod. Oké? Okay? Ha nem jól csinálod, akkor ennél rosszabb arányaid lesznek. Le. Ha még jobban csinálod, akkor akár még jobb arányaid lesznek. Le. Na most és hogy szólítjuk meg általában az embereket? Tehát most gondold végig, az emberek 4%-a nyitott a szellemi fejlődésre. Tehát az ismerőseid 4%-a, a jelenlegi ismerőseid 4%-a nyitott a szellemi fejlődésre. A 96% nem nyitott a szellemi fejlődésre de ha olyan közösségekből keresgélünk akik már eleve nyitottak a szellemi fejlődésre akkor ez az arány már száz százalék világos ez és ha olyan emberekkel kommunikálsz akik elevet Tudható, hogy nyitott, mert olyan közösségben van már benne, akkor ugye sokkal rögtön megnő az esélyed, hogy tanulod lesz. És most gondold végig, kérem a mobilom. Köszönöm szépen. Van neked egy mobilod. A mobilon tökéletesen mindent meg lehet csinálni ahhoz, hogy szervezni tudjál, egy okos telefonnal, nem egy butával amint csak billentyűk vannak egy olyannal ami okostelefon, mindent meg lehet csinálni jó? a klubban erről majd fogok beszélni hogy, -hogy megmutatom, kivetítjük, jó? és majd mutatom hogy mit csinálok nem kell hozzá számítógép, érted? ezzel teljes egészében a mobiltelefon, okos mobiltelefonoddal meg tudod csinálni a szervezést és azért érdemes mobiltelefonnal szervezni mert a mobiltelefon mindenkinél ott van, nálad is a számítógépet meg nem húcolászod mindig magaddal és a számítógéphez oda kell ülnöd világos ez? A mobiltelefonodhoz nem tudod, nem kell odaülni mert bármikor meg tudod akár csinálni azt hogy válaszolsz valakinek vagy kérdezel valakitől, rábeszélsz és beállítod egy gombnyomással, hogy most szóban szeretnéd elküldeni azt az üzenetet vagy írásban amit rábeszéltél és ez azt jelenti hogy akár Bármi mellett éppen cigarett a szünetben tudsz válaszolni. Érted? Na most a számítógépet mivel nem viszed magaddal, azzal nem tudod ezt megcsinálni. A számítógépet meg kell tanulni használni és a számítógéphez oda kell ülni a mobiltelefonhoz nem kell odaülni mert ott van a ridikülödben vagy a zsebedben férfiként oké? Okay? és tudod bármikor a kommunikációt folytatni az illetővel bármikor tudsz megosztani embereknek dolgokat mobiltelefonnal. és az azt jelenti hogy sokkal több időt a holtidőben rá tudsz számni mintha odaülnél a számítógéphez célzottan világos ez? nem értem hogy mi ebben a gond használjátok a technikát? azért van hogy használjátok nem azért hogy felvágjál vele hogy ú neked milyen telefonod van oké? Okay? jó? tehát lényeg az hogy nyugodtan lehet így szervezni embereket és van akik a szervezés révén ugye hoznak tanulókat és a tanulóik is hoznak tanulókat és a tanulói tanulóinak is a tanulói is hoznak tanulókat és abból ön mind részesed és ezáltal olyan jövedelmet keresnek azok, akik szervezéssel komolyabban foglalkoznak, amiről te csak civilben álmodozol. Oké, maradjunk ennyiben. De természetesen ennek feltételei vannak. Az a feltétele, hogy használd okosan a szervezést, itt belül a fejedbe, és használd a technikát. Sokkal könnyebb szervezni okostelefonnal, mint bárhogy az életünkben, ahogy szerveztünk. Én szervezéssel foglalkozom 91 óta emberek szervezésével. És 91 óta folyamatosan foglalkoztam szervezéssel, és ennél könnyebb szervezés, mint az okostelefonnal nem létezik. Nem találkoztam vele még és az okos telefon, non keresztüli szervezést sokkal könnyebb megtanulni mint mondjuk egy számítógépen keresztüli szervezést, ezt csak úgy mondom sokkal könnyebb mert ugye ha van okostelefonod akkor a valamennyire használod a más nem telefonhívásra használod a mobiltelefonodat és onnantól kezdve ahhoz képest már nem egy nagy tudomány elsajátítani több dolgot, de vannak olyan emberek akiknek a számítógép az olyan mintha a kínai billentyűzete lenne, érted? pedig magyar billentyűzet Magyarországon a számítógép billentyűzete no tehát aranykornak kell lenni és itt nem az a kérdés hogy az aranykorhoz lesz elég tudás, az aranykorhoz már meg lenne a tudás megvan a tudás, nem ez a kérdés, tudod mi a kérdés? hányan jutunk be? ez a kérdés és a szervezés nélkül nem fog működni, világos ez? tehát maguktól az emberek nehezen lépnek érted? tehát kell külső indítatás kellenek olyan emberek akik elindítják azt a fajta, arra fajta működésre az embereket köszönöm szépen a figyelmeteket visszaadom a szót a házigazdánknak, mindenkinek további szép estét kívánok szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Miklós Miklósnek ezt a fantasztikus előadást! És egyben azt is köszönöm, hogy itt állhatok, nagyon nagy megtiszteltetés számomra! Pár szót magamról és arról, hogy hogy kerültem ide a PPH-ba és mit adott nekem a Nyílt Akadémia. Párommal lébényben élünk, két kislányunk van. Akikről el kell mondani, hogy a nagyobbik lányom ő is már részt vesz a szervezésbe, és ő is érzi, hogy mekkora különbség. Tehát ő is már elkezdte érezni, hogy milyen jó érzés emberekkel foglalkozni, meg... ők is megtudnak valamit, amit ő tesz hozzá. Ő egyébként a idézetes képeket készíti. Eredendően gépészmérnöknek tanultam, és el is helyezkedtem abban a szakmában, viszont nem voltam vele megelégedve azért, mert arra rájöttem, hogy igaz, hogy jól lehet pénzt keresni vele, viszont minőségi idő nem maradt se a családra, se arra, hogy azt a jövedelmet úgy költsük el, hogy az igazából boldogságot okozzon. És pont ebbe az évbe, 20 éve kezdtem el a spirituális dolgokkal foglalkozni 2001-ben, mert már akkor nem voltam megelégedve azzal, amiben éltem, ahogy éltem. Megismerkedtem jelenlegi párommal, akivel egyre boldogabb kapcsolatban élünk. Köszönhetően Szedlacsik Miklósnak, mert ezt el kell mondanom, hogy, hogy ennyi módszert, ennyi kitartást senkitől se kaptam ahhoz, hogy, hogy ha valakinek, fenntartani szükségesek kapcsolatot, vagy valakinek rendbetenni, tenni, vagy ne újraindítani. És hát körülbelül nem tudom ebben a sorrendben, de mind a háromat ezt megéltük párommal, és így a videón keresztül üzenem neki, hogy itt foglalom helyet magam mellett, úgyhogy itt a helye, előbb-utóbb lesz. Tehát visszakanyarod oda, hogy 20 évvel ezelőtt kezdtem a spirituálitással foglalkozni, akkor ismertem egyébként meg Verát is, a páromat, és azt tapasztaltam, hogy nem, nem volt jó, nem volt megfelelő, nem volt működőképes az a, egyébként egy multinál végzett munka, amit gépésmérőként végeztem, ezért gőzerővel elkezdtem keresni valami mást, valami olyat, amit, emberségesen, embermódjára tudunk élni, családommal együtt. Hát több mi három, három és fél éve vagyunk itt a PPH-nál, tehát eddig tartott a keresés. Kipróbáltam többféle céget, munkát is váltottam, és mindig csak azért, hogy boldogabb élhető életünk legyen együtt. Viszont hát, igazából, ha belegondolok, csak problémákat gyártottunk megoldások nem nagyon voltak, rengeteg emberrel megismerkedtünk a spiritualitással kapcsolatban, viszont ők is tehát mondták, hogy na ezt így kellene, azt úgy kellene, de hogy oda hogyan jutunk el, az valahogy mindig kimaradt. És nem tudom, akit nézel minket, voltál-e már olyan helyzetben például, hogy hitelt vettél föl, mert akkori tudásod szerint, vagy a szüleid, Módszerei vagy a tapasztalatai szerint működött, ők is túlélték, mások is, és belugrottál. Mi is belugrottunk. Beleugrattunk, viszont nem azért hagytok abba a fizetést, hitelfizetést, mert nem tudtuk fizetni, hanem azért, mert ki akartunk állni akkori tudásunk szerint az igazságért. Na hát ez úgy működött, hogy csak nőtt-nőtt-nőtt a tartozás, meg a stressz, meg a konfliktusok otthon ez sem működött, nem, nem kaptunk módszereket, és biztos, hogy véletlen idézőjelbe, hogy pont abban az időszakban találtunk rá Szerdvasi Miklósra és tanításaira, amikor már olyan szintre csúcsosodott ez a dolog, ez a hiteltartozás, hogy megszűntek a megoldások, megoldási lehetőségek is megszűntek. Viszont meghallottunk egy előadást, ahol Szerdvasi Miklós pont erről beszélt, hogy milyen a megoldása, utána rögtön föl is hívtuk, hogy ezt szeretnénk konkrétan megtudni, és elmondta, elmondhatom most nektek, hogy úgy megoldottunk, kiszálltunk belőle az ő tanácsaira, megfogadtuk a tanácsait és módszerét, hogy se egészségileg nem károsodott senki, se anyagilag nem tett minket úgy padlóra, hogy, hogy tehát kilátástalan lett volna helyzetünk, úgyhogy ezt is neki köszönhetjük. Ha majd konkrétokról beszélünk, akkor Hiteltartást köszönhetjük neki, megoldást, párkapcsolati rendezés köszönhetünk neki, hát ha belegondolok, még, még a munkát is, munkát, hát most nem tudom, jó vagy rossz szó, tehát jövedelemszerző tevékenységet is neki köszönhetünk, köszönhetek, mert egy olyan lehetőséget utat mutat nekünk, nekem, amivel át lehet billenteni a mérleget a jelenlegi munkámból, egy olyan, minőségi tevékenységre, amivel úgy tudok jövedelmet és megéletést a családomnak, hogy közben másoknak segíthetek. Egy csodálatos dolog, hogy látom azt, hogy ezt ők is használják, mások, és ő életük is sokkal jobb lesz. Tehát, tehát minőségi sokkal kínészségibb és külön, nagy különbség. Egy egyszerű példát tudok mondani. A multinál, ahol dolgozom, még jelenleg, egyébként vállalkozóként tevékenykedem, ott is, meg itt is, és szoktam tréningeket tartani, viszont óriási különbség, amikor egy, egyhuzamba négy napig tartom a tréninget, hogy utána szellemileg úgy kifáradok, hogy hazaérek este és csak nézek üveges szemmel ki magomból, és teljesen más, amikor ugyanennyi időt szentelek másokkal itt a PPH-nál, másokkal ö, foglalkozva segíteni nekik ö, foglalkozni velük, és azután, az idő után nem elfáradok, hanem jobb kedvem lesz, emelkedek, és úgy fekszem le, hogy megint tettem valamit a világért. Úgyhogy, hát körülbelül ennyit szerettem volna egy elmondani, ebbe szerintem benne volt minden. Most pedig 25 perc szünet következik, és jöjjetek vissza, akinek van lehetőség és jogosultsága.